طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا. قصص اسلامية وتاريخية. يوم القيامة. يوم عظيم تقرع فيه القلوب فيقف الناس جميعا لرب العالمين فالخطب شديد والقلوب لدى الحناجر كاظمين لا ولا حبيب فترجف الراجفه تتبعها الرادفه فتحق الحاقه وتجيء الصاخه والطامه فتبلى السرائر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 ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي قال ما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى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 بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا وجمع الخلائق بصعيد واحدة جنهم وإنسهم ثم قال فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي الثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي الثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الجنة فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح فيقول إني وكلت منكم بثلاثة بكل جبار عنيد فتلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهنم ثم تخرج ثانيه فتقول اني وكلت منكم بمن اذى الله تعالى ورسوله فتلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهنم ثم تخرج ثالثه فتقول اني وكلت باصحاب التصاوير فتلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهنم فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب فيؤتى باللوح المحفوظ فترعد فرائصه فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم فيقال من يشهد لك؟ فيقول إسرافيل فيجاء بإسرافيل ترعد فرائصه فيقال هل بلغك اللوح؟ فإذا قال نعم قال اللوح الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب فيقول الله عز وجل ثناؤه لإسرافيل هل بلغت عهدي؟ فيقول نعم يا ربي فيخلى عن إسرافيل ويقول لجبريل ما صنعت بعهدي؟ فيقول بلغت الرسل فتدعى الرسل فيقول هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون نعم فيخلى جبريل ويقال للرسل هل بلغتم عهدي؟ فيقولون نعم قد بلغناه الأمم فتدعى الأمم فيقال هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمكذب ومصدق فتقول الرسل لنا عليكم شهداء فيقول الله تبارك وتعالى وهو أعلم من؟ فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ فتقول الأمم يا ربي كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله عز وجل تشهدون عليهم ولم تدركوهم فيقولون يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا فقصصت علينا فيه أن قد بلغوا قولك قال الله تعالى فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فأول أمة ستحاسب هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا من الفائزين أصحاب الجنة والنعيم هذا والله تعالى أعلى وأعلم